На прийом до Центру надання адміністративних послуг у Володимирівському старостинському окрузі прийшла внутрішня переселенка Надія Іванівна із села Балка Васильівського району Запорізької області. Розповіла, що цього ж дня їй оформили довідку внутрішньо переміщеної особи. Зараз житиме у будинку сина. Я тільки приїхала а зараз вже. Я тільки приїхала старості. Вже люди сказали, що я тут знаходжусь. Тут староста до мене прийшов, розпитали, що як, і де. Він акт склав і сказав мені, що ось вам номер телефону. Дзвоніть, звертайтесь. Я б раніше подзвонила, але захворіла дуже і не приїхала. Я вже потім перетелефонувала і на пізніше я приїхала. Ось на сьогодні. Ми провели велику роботу серед місцевого населення. Ми це населенню пояснили, що якщо до них прибувають переселенці, перебувають їхні рідні, які з місця окупації або проведення бойових дій, що вони їм повідомляли мій номер телефону. Потім у нас сформована комісія. В комісію входить як голова комісії, входю, і фахівець соціальної роботи. Ми виїжджаємо за місцем проживання людей, які прибули з окупованої території, складаємо акт. І далі надаємо вже всю юридичну інформацію, як далі їм поводитись з документами, куди їм звертатись, ну, у нас вони звертаються до нашого відділу ЦНАП, нашого фахівці, і далі вже їм оформлюють статус тимчасово приміщеної особи. Вони мені дзвонять, я записую, або староста. Вони мені дзвонять, я записую, або староста. Я записую, наш черги не стоять. Люди прийшли на певний час. Я відкопіювала, відсканувала документи і працюю далі. У нас програма просто не працювала. У день просто білий аркуш паперу. Ну нічого, ми робимо це ввечері і вночі. З усім ми впорались. Усім ми оформили допомогу. Люди всі отримають і за березень, і квітень. Наталія Гур'янова каже, коли розпочала працювати відповідна послуга у застосунку діям, людей приходити стало менше. Ну то буквально останню неділю. Це буквально останній тиждень. Так, людей менше, молодь особливо, у яких ID-картки, вони стали оформлюватися самі. Але не усіх паспорт книжечка підтягується туди. Тому люди все одно приходять до ЦНАПу. Найперша проблема, з якою ми зіштовхнулися, те, що не справляється з таким навантаженням програма «Соціальна громада». І вона практично в робочий час висить, як говорять наші дівчата. Працювати, як я говорю, тримати фронт нашим працівникам ЦНАПу доводиться і в день, і вночі. Тому що в день вони приймають людей, допомагають їм устатковувати документи, робити копії, бо, звичайно, в людей немає такої можливості відсканувати свої документи, не робити копії документів а потім уже в позаурочний час працюють над внесенням цих даних в реєстр, бо іншого виходу не маємо. Крім того, у кожному із відділень ЦНАПу у нас з дівчатами здійснюється попередній запис таких людей через старосту або безпосередньо цим працівником. У зручний для людини час. Новини на Суспільному. Запоріжжя.